I franska Grand Est har lokala spannmåls- och sockerbetsodlare gått samman i ett lantbrukskooperativ för att omvandla en missgynnad landsbygdsregion till ett industriellt centrum för lantbruksforskning. I på Pomac bearbetas varje år en miljon ton spannmål och 2,5 miljoner ton sockerbetor för att producera en ekologisk och cirkulär ekonomi. Receptet för deras framgång är en affärsmodell som är inspirerad av ett smidigt samarbete och samverkan mellan olika viktiga samarbetspartners. Tillsammans skapar de ett industriellt ekosystem där alla drar nytta av varandra. Låt oss ta säden som ett exempel. Efter skörden levereras den till ADM champs där den bearbetas för att bli djurfoder, kosmetiska produkter och lim. De lösliga komponenterna i säden skickas till kristanol och där produceras etanol. Denna process producerar CO2 som i sin tur fångas in och komprimeras av den franska gaskoncernen Air Liquide för att tillsättas i drycker som innehåller gas. Denna ekonomiska optimering är även miljövänlig då det är restprodukter som får ett nytt användningsområde. Förutom de olika produktionsanläggningarna finns det också två forskningsanläggningar i på mark: ARD, Agroindustriell forskning och utveckling, och CEBB, Europeiskt centrum för ekoekonomi och teknik. Här letar forskarna efter nya tillverkningsprocesser, vilka senare kan komma att användas av den lokala industrin. Denna forskningsstrategi är en viktig aktivitet för de ekologiska industri- och lantbruksanläggningarna. De befintliga metoderna revideras och förbättras ständigt. Men nya processer utvecklas också för att optimera värdekedjan. En av dem som gynnats av denna forskning är Projet Futural. Ett lokalt nystartat företag som producerar ekologisk etanol baserad på växtcellulosa. Chivodon Active Beauty är ett annat företag som har kunnat omvandla den lokala forskningen till kapital. Med en marknadsandel på 25% är företaget den största globala arom- och dofttillverkaren. Fyra viktiga faktorer har lett Basancourt på Mâcle till framgång. För det första, jordbrukarnas engagemang i kooperativen. För det andra en av deras principer samarbete. Biprodukter utbyts i en industriell flödesprocess. För det tredje stärker integrationen av forsknings- och tillverkningsprocesser den lokala industrin vilket leder till en hållbar tillväxt i regionen. Slutligen, och för det fjärde, så finns det en stark och konstant relation med de lokala myndigheterna vilka är med och samfinansierar universitetet. Detta har gjort Basancourt på Makl till ett agroindustriellt komplex och innovationscenter med mer än 1 1200 direkta och cirka 1000 indirekta jobb. Ett bra exempel i Europa på hur regionala företag kan arbeta tillsammans för att dra nytta av varandra.